היי מטלטלות, היום אני אדגים איך אני עושה פלופ פלופ זה דרך ליבש את השיער מטלטל שלנו זה לא פאשלה או דברים מוזרים אחרים זה איך ליבש את הטלטלים שלנו תיכנסו לראש הזה אוקיי, עכשיו אנחנו לוקחות בעצם חוצת קוטנה מאה אחוז קוטנה אל תשתמשו בפוליאלסטרי חברות ובאמצעותה אנחנו מיבשוש את השיער איך אנחנו עושות את זה? זה לא לוקח זמן אפשר להירגע, זה ברקע אנחנו בעצם מקפלות את השיער בתוך החולצה הזאת בצורה של הקורודיון תכף אדגים לכם במיוחד איך עושים את זה חשוב לדעת, אני אחרי שכבר חפפתי, שם לי כבר את כל החומרים על השיער כלומר אני כבר מסודרת ומוכנה, אני רק צריכה לבש את השיער. אז בואו נתחיל זאת החולצה שלי השרבולים משוקרים לצדדים אני את השיער. ושמה אותו בצורת כזאת, בצורת אקורדיון, שהתלתלים יתקפצ'ו בצורת אקורדיון, כי אני רוצה שהם יהיו עגולים וכמה שיותר מקופצ'צ'ים. שמה את המסך שלי ממש על הקצה, לוקחת את הסוף של החולצה לכאן, מחזיקה. לוקחת שרבול אחד, מחזיקה, שרבול שני, מחזיקה וקושרת. עכשיו אפשר להקשור את זה גם מקדימה, אבל לא חייבים. זה רק בשביל הסטייל. והנה לי והפלופ שלי. מהמם, לא? מהמם. 20 דקות, ונראה לכם איך זה צ'או! טוב אז אני כבר עשרים נקות עם הדבר מהממה זה על שלי ויגיע הזמן לראות האם התלתלים יתייבשו קצת, האם החומר קצת חדר, נתלים יותר רגולים אני לא מצפה שהשיער שלי יתייבש לגמרי, בכל זאת לוקח לו תשע שעות להתייבש עד הסוף אבל המטרה היא שהוא טיפה להתייבש ככה שכשאני הלבש את החוצה ואת הבגדים שלי כמו שצריך אני לא אראה אחר כך חומרים על השיער, יותר כליל, אחר כך אני בא ברוח ו... היא יוצאת לדרך, אז בואו נראה אחרי יצאה נראה תנסו גם, תגידו לכם,